Світлана Жипа ще прогулюється парком Ліски. Сьогодні не могла пройти повз, коли побачила, що люди висаджують молоді сосни. «Коли, вийшла на прогулку, це палками. Я побачила... коли сьогодні я вийшла на прогулянку зі скандинавськими палицями, я побачила цю машину, яка везе сосни. Це щастя, це така радість, це захоплення просто. Я чотири сосенки посадила. Я просто не могла не взяти в цьому участь. Спочатку трохи соромилась, але потім вклинилась в цю процедуру». Вдруге до акції посади дерево долучаються Тетяна Остабенко та її син Олександр. Прошлої суботи ми висадили маленькі сосенці, там трошки далі, і на протязі тижня вони брали відра, ходили до джерела, набирали воду і поливали. Дуже гарно, коли люди приймають таку активну участь і висаджують. Це ж наше місто, наш парк. Тут ростуть наші діти. І наші діти. Дуже важливо нам їм донести, що парки, ліси – це легені нашої планети. І ще дуже важливо витягувати наших дітей від гаджетів, від сидіння за комп'ютерами, за телефонами, за планшетами, на свіже повітря, до фізичної праці їх заохочувати, бо наші діти мало подрухомі. Це моє, Це моє рідне місце. Мені хочеться, щоб люди сюди хотіли приходити, щоб їм подобалося тут, щоб відпочивали сім'ями. Хочу, щоб більше людей долучалися до такої акції. І, звичайно, щоб не викопували. Ірина Прибитько розповідає учасникам акції, як правильно садити сосни. «Надо спочатку обрізати. – Ні, ні, ні, ні, спочатку потрібно побачити. Тільки за ушки беремо, не за стволик. – Я все в курсую, я вже ёлку да, за Ми зараз смотрим, яка у нас глибина. Да, – Беремо. – Ну, вона, ну, ну, яма, яма, ну, Стоп. Видите, у нас глибоко, на скільки нам треба Значит, Нам пів пот... можна. – Все, підняй, піднимаємо. Сука, вот этот песок. там Это мы подготавливаем «Це ми готуємо посадкову яму. Дерево з грудкою дивимося, щоб коренева шика у нас була на рівні за ґрунтом. Ні в якому випадку не заглиблюючи її. Далі акуратно ставимо в посадкову яму. Знімаємо захисну плівку, розрізаємо захисну сітку і акуратно закапуємо дерево і заливаємо. На полив такого дерева у нас йде 150 літрів води. Це при першому поливі. Далі вже поменше. Сьогодні в Миколаєві посаджено близько тисячу дерев. Це каштани, клени, каркаси, верби та сосни. Профінансував акцію департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Вартість сягає близько двох тисяч гривень. Дерев це дерев «Дерева – це нашого лісгоспу. Ми поїхали туди, вибрали п'ять або шість порід дерев. Це клен, катальпи, каркас, верба, сосна і по всьому місту ми садимо. Це така акція. «Тисячу дерев посадив в своєму місті. Сьогодні садимо дерева по всьому місту. Дислокація в основному – зелені зони, а також проїжджа частина магістральних вулиць. І ще ми роздавали саджанці ОСББ. Я сподіваюся на те, що вони приживуться, і наші містяни будуть до них дбайливо ставитися». Це не остання така акція у місті, говорить Віталій Перебейніс. Далі планують висаджувати квіти. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.